Завдяки вашим питанням ми знаходимо нові та актуальні теми, які з радістю висвітлюємо на нашому каналі. Декілька наших глядачів поставили питання, чи буде врахований стаж, якщо людина працювала чи працює на роботі, вона думає, що офіційно або дійсно працює офіційно, але за неї не сплатили страхові внески до Пенсійного фонду України. Чи буде в даному випадку враховано страхові внески до Пенсійного фонду, як їх зарахувати і які докази для цього потрібні? Також нагадуємо, що чекаємо на ваші питання в Коментаря до даного відео. Вони принесуть користь як вам, оскільки ми висвітлимо в узагальнюючих відео відповіді на них, так і нам вони допоможуть обрати правильний вектор розвитку каналу. Питання, яке ми розглянемо, стосується ситуації, коли особа працювала, у неї є довідка про виплачену заробітну плату. Звернувшись до пенсійного фонду для оформлення пенсії, даному громадянину стало відомо, що страхові внески за цей період не сплачені. Підтвердженням того факту, що він отримував заробітну плату і працював офіційно, був довідка про заробітну плату для наочності консультації та її, так би мовити, достовірності. Пояснюємо на прикладі свіжого рішення Верховного суду. Подібна ситуація описана в постанові Верховного суду від 29.03.2023 року у справі номер 240.41.70.19. Ознайомитися з рішенням суду можливо за посиланням в описі до відео. У даній справі особа звернулася до суду із вимогами визнати протиправними дії відповідача щодо неврахування суми виплаченої заробітної плати за певний період роботи та з вимогою зобов'язати пенсійний фонд здійснити перерахунок пенсії з врахуванням суми виплаченої заробітної плати відповідно до довідки про заробітну плату. Тут варто наголосити, що працювала особа в Корпусі миру посольства США. Мабуть, і заробітна плата у такій міжнародній організації була висока і суттєва для визначення розміру пенсії. Але чомусь інформація про сплату страхових внесків в пенсійний фонд була відсутня. Але, наприклад, можлива і така ситуація, що заробітну плату видають готівкою. Надають про це ті довідки самими справжніми реквізитами, а в пенсійний фонд працедавець не виплачує і звертаєтесь ви для призначення пенсії, і вам стає відомо, що ніхто за вас не платив. Рішенням Житомирського окружного адміністративного суду від 20.08.2019 року ці позовні вимоги задоволено, були там і інші. Але вони не стосуються даної теми, будемо висвітлювати їх у наступних відео. Постановою 7-го апеляційного адміністративного суду від 28.11.2019 року скасовано рішення Житомирського окружного адміністративного суду від 20.08.2019 року і ухвалено нове нову постанову про відмову у задоволенні позову. Не погоджуючись із рішенням суду апеляційної інстанції, позивачка подала касаційну скаргу, у якій просить суд касаційної інстанції скасувати оскаржуване судове рішення і залишити в силі рішення суду першої інстанції. Верховний суд став на захист громадянина, скасував рішення апеляції. Тобто Верховний суд зобов'язав рахувати заробітну плату, хоча інформації про сплачені страхові внески в нього не було чому він це зробив і на що посилався, розглянемо далі. Верховний суд зазначив, що за сформованою Верховним судом сталою практикою, обов'язок щодо сплати страхових внесків покладається на страхувальника. Позивач не може нести відповідальність за незалежне виконання своїх обов'язків підприємством, на якому він працює. Тобто сплата страхових внесків – це проблема підприємства установи тощо, де людина працює. Тобто працівник не зобов'язаний контролювати сплату цих внесків до пенсійного фонду – це прямий обов'язок Держави. За наведеного правового регулювання та встановлених у справі обставин, колегія суддів погоджується із висновком суду першої інстанції про наявність правових підстав для сліснення позивачці перерахунку пенсії із врахуванням виплачених сум заробітної плати за період роботи серпня 2001 року по січень 2002 року, починаючи з 1.02.2019 року. Як доказ, суд врахував довідку про заробітну плату. Тобто, дослідивши довідку корпусу Мирослідки, в Україні номер 2019-029 від 28.01.2019 року про заробітну плату особа 1 за період роботи серпня 2001 року по січні 2002 року суд першої інстанції констатував, що така містить всі необхідні відомості стосовно заробітної плати та періоду роботи, підписано уповноваженими особами та містить відтиск «Круглої печатки». У свою чергу апеляційним судом, тим судом, який вважав, що цей період роботи не варто враховувати для призначення пенсії, не вмотивовано висновок про невідповідність зазначеної довідки вимогам законодавства. Але у таких ситуаціях є одне «але». Потрібна наявність довідки про заробітну плату, тому, мабуть, важливо завжди і зайвий раз попросити її в працедавця, як у випадку описаному у даному відео. Вище наведене рішення суду є позитивним у тому сенсі, що суд став на захист громадянина, але варто пам'ятати, що кожна ситуація є індивідуальною. Підписуйтесь на наш канал і будьте в курсі актуальних новин і роз'яснень законодавства України.